بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هل من الممكن الناس ان تقوم باخراج المهدي المنتظر فعلا هل يمكن ذلك طبعا ممكن بدليل حاجات كتيرة هقول عليها يعني لها امثلة كثيرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يخرج المهدي من جهة المشرق جهة المشرق هذه هي وان كنت اقول لكم انه سوف يأتي من مدينة الاسكندرية فكيف يخرج من جهة المشرق وانا اقول لكم يا اخواني الكرام سوف يخرج من مدينة الاسكندرية التي هي غرب السعودية وليس في مشرق السعودية، طبعاً هيكون أنا كلامي متناقض مع هذا الحديث فهذا أمر طبيعي أنا أقول لكم بقي الحكاية إزاي بالتفصيل وإزاي ممكن يكون من إسكندرية على الرغم إن هي في الغرب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي من الشرق هي. يعني ده لغز من الالغاز المحيره لدى العلماء اولا يخرج من جهه شوف جهه المشرق جهه يعني احنا ساعات يعني نروح مثلا الجيش نقول ده ايه ابن جهتي يعني ابن جهتي يعني ابن الناحيه بتاعتي في المنطقه اللي انا ساكن فيها يعني ايه الجهه هي هي الجهه اللي احنا بنقول عليها ده ابن جهتي يعني من مكاني او من حتتي او من مطرحي جهة المشرق فاسكندرية لو قلنا مثلا هيجي من مدينة اسكندرية فجهة المشرق هي حي شرق الاسكندرية سوف يكون المهدي المنتظر في حي شرق الاسكندرية والرايات السود هي الريات التي ترفع على شاطئ البحر عندما يكون الأمواج مرتفعة عند خروج المهد المنتظر سوف يكون البحر في حالة مرتفعة ومرفوعة الرياض السوداء على الشواطئ لمنع نزول الناس في هذا الجو السيء وسوف يكون في شتاء به أمطار وسلوب لأن الرسول وصف هذا الزهور بأنه سوف يكون يعني الناس لو حبوا على السلك يعني في سلوج سوف تكون في هذا الفتر أو, هضرا أو التوقيت ده عند ظهور المهدي المنتظر فهنا نتوقع ثلاث أشياء مهمة وهي مكان الزهور شرق الأسكندرية يعني محي شرق أسكندرية والثاني سوف يكون عند فصل الشتاء يعني ده التوقيت يكون في فصل الشتاء ظهور المهدي المنتظر سوف يكون هناك تساقط ثلوج علي حي شرق الاسكندرية في ذلك الوقت يعني دي اهم الانباء والحاجات اللي انا لاحظتها في هذا الحديث إن هي بتقودنا إلى هذا المعنى الصحيح فيعني ظهور المهد المنتظر في العيد الكبير ده أمر غير حقيقي وغير صحيح ولن يحدث هذا فننتظر ونترقب موضوع إنهيار السد العالي الآن. مع اقتراب الفيضان العظيم القادم من اثيوبيا بانهيار السد الاثيوبي والسدود الاخرى كلها جميعا على النيل حتى السد العالي يكون انهياره سوف ستكون المياه مندفعة يعني 20 ضعف فيضان اعلى فيضان كان يأتي لمصر حط بقى عليه عشرين مرة اعلى فيضان عشرين مرة شوف كان بيوصل للأهرامات فيضان النيل زمان يعني هاتوا الصور زمان وكانت جميع الجزر اللي هي داخل النيل دي بتغرق تماما عشان كده بنحذر ان سكان جزيرة الوراق ان هم ما يتمسكوش بجزيرتهم قوي عشان هي اعتغرق فعلا مع باقي قذر النيل كلها يعني حتى جزيرة النباتات اللي في أسوان دي قد يصيبها الغرق أيضا يعني شوف وصل قد ايه رغم أن منصبها مرتفع عن النيل لكن سوف تغرق يعني كل ده هيصيبه الغرق فيضان سوف يكون عظيم جدا لا أحد يتوقعه ثم يأتي بعدها الجفاف عشان كده أنا بحذركم من هذا الموضوع المهم والشائك لنا لأن لو فقدنا مياه النيل يعني أول حاجة تأثر علينا في حياتنا إن أنت مش هتلاقي ميه في بيتك. لان محطات الرفع الميه وتحليتها هي مقامه على حروف النيل يعني اطراف النيل على شواطئ النيل فعندما ترتفع منسوب الميه سوف تغرق المحطات التي ترفع المياه للبيوت وممكن يسبب انفجارات ايضا في محولات الكهرباء او محطات الرفع نفسها تصاب بحرائق او خلافه او عطب ما، ودين المية هتكون متعكرة مش هينفع حتى لو هم رفعوها لان المية هتخش ده على ده وعتغرق الدنيا ومش هتقدر ترفع برضه حتى لو قادر على الرفع المية سواء هتيجي متعكرة تعكير جامد كلها طمي اسود مطرح انجراف المياه لهذا الطمي فااا يعني مشكلة دي اول حاجة هتعيقها وانت قاعد في بيتكو هتلاقي المية دي اختفت تيجي تخش الحمام عشان ينفع بقى غير مناديل تواليت وفيش مية تنزل بقى تجيب مية من تحت عشان ايه تسد السفون بيه يعني تنزل بقى الحاجات الفضلات اللي انت عملتها في المرحاض دي تتخلص منها ازاي مشكلة كبيرة ده بقولكوا أبسط الأمور يعني دي ايه أول حاجة هتواجهك في الحمام عايز تخش تستحمى مفيش مية تستحمى عايز تغسل وشك مفيش عايز تشرب مفيش عايز تغسل مواعيد مفيش يعني حاجة هتبقى مقرفة قرف كبير قوي وممكن بقى تروح بقى بنفسك تملى بقى جراكل أو حد بقى من المواطنين هيستغلوا الموقف دوت ويبيعوا المية للناس يملوا بقى ايه خزانات كده مية ويطوفوا في الشوارع يلا عايز ميه للبيع الجيرك العشرين لتر بقى يبيعهولك هقولك بجنى جنيه يعني هتتباع الميه ساعتها بقى دي اول ايه سبب تاني سبب بقى يكون ايه في انقطاع الميه يعني حياه هتتوقف يعني المخابز بتعتمد على الميه المستشفيات اللي بيربي دواجن اللي بيربي مش عارف ايه كل ده محتاج لميه حيوانات فعندما تزيد الماء بهذا الشكل قد تسبب خطر كبير على الأراضي كمان الزراعية والممتلكات فعشان إحنا نتجنب هذا الكلام يجب علينا أن نبحث معا عن الأشياء التي سوف تدمرنا إيه هي بقى الأشياء اللي هتدمرنا بصراحة كده أولا في هناك قوانين كتيرة خطأ في البلد يجب اصلحها حتى نقيم مصالحه مع الله تاني حاجة لازم نقيم سد وقائي جنوب السد العالي ليقينا من هذا الفيضان الجارف تالت حاجة عشان نصدق ان فعلا هيجي فيضان عظيم ويا ثم يأتي الجفاف شوفوا صورة الكهف بتقول ايه وخدوا معانيها كده وطبقوها على الاساس اللي انا اقول عليه انا مش هشرح اي حاجه لكن اخليكم انتوا تتمعنوا وتتفكروا في ايات الله انا مش هقول لكم تفسير معين لكن هديكوا النقاط الاساسيه لانك انت تفسر الصوره تفسر الايات الصحيحه متخليش حد يضحك عليك لا انا اضحك عليك ولا شيخ يضحك عليك خلاص اتفقنا على كده اقول لكم بقى قصه ذو القرنين من واقع صوره الكهف اول حاجه ربنا ذكر انه هو اتجه اتجاه المغرب يعني غرب الشمس يعني الشمس عند غروب الشمس يعني اقصى غروب اتجه ليه للشمس يعني ناحيه الغرب يعني اقصى نقطه يعني وصل اليها ناحيه الغرب هي واحد سيوة تمام وقابل الناس هناك وشافوا وقالوا له عن أسراره وبتاع وبعدين راح اتجه ناحية بقى إيه مدار السرطان هو إيه مطلع الشمس لما راح عند مطلع الشمس إيه بقى بقى الأيام ما كمان بلغ بين السدين بقى وجد بقى من دونهم قوم لهم إيه قالوا له ابن لينا سد أنا جا لك خرجا أن تبني لنا سدا. هذين ابن سد والسد يعني كما هو معروف او درسينه ان السدود لا تبنى الا الماء للماء للماء فقط يعني الميه الميه يعني لو قال ابني لينا سور ابن لينا حصن ابن لينا قلعه لا هو ابن لينا سدا يعني كلام واضح تمام ان ايه مشكلتهم هي الميه ليه بقى عشان بيقولوا يأجوج اللي هو الفيضان وماجوج اللي هو الجفاف مفسدين في الأرض طب لما تروح تسأل واحد في خمسه ابتدائي مثلا تقول له لماذا بني السد العالي؟ هيقول لك لوقاية مصر من الفيضانات العاليه والجفاف بس هي كلام مختصر أنا بقول لكم مفيد يعني عشان متوهوش في السكه وحكاية بقى بالغ بين السدين دي ان هناك سدين سوف يقام بنائهم في هذه الناحيه ليه لما قابل القائد وجد بقى من دونهم يعني هم كانوا موجودين والسدين دول ما كانوش موجودين اساسا بس هو بلغ للنقطه اللي هتكون بين السدين دي فبنى لهم سد يعني سد ذو القرنين غير سد العالي يعني ده اتبنى في مكان السد العالي وسد ذو القرنين اتبنى في مكان تاني عند جزيرة الفانتين اللي هي مكتوب عندها اسم اسكندر الأكبر التاني ومكتوب عند مقاييس النيل كمان موجودة في سلالم كده عبارة عن سلالم فهو ده السد اللي بناه اسكندر الأكبر للقوم دول فطبعا العلماء بيشككوا في كلامي هذا ومش عايزين مصر ان هي تغرق. فطبعا التشكيك في الكلام يعني مش هيحمي مصر من الغرق ولا حاجة بالعكس ده هو يعني تغرقه الناس كده وبطريقه مفاجأة يعني عندك في الانجيل صحاح مت وعشرين برضو نفس الفكرة يقولك يأتي ابن الانسان كمثل ايام نوح يأتي ومعه الطوفان ياخذ واحد من الزارع ويترك الاخر ياخذ واحده من اللي بترحه ويترك الاخرى يعني معنى كده الفيضان ده هيجي من منطقه زراعيه يعني من مياه النيل يعني الحديث برضو اللي بيقول سيدنا عيسى عليه السلام هيجي وهيطلع فوق جبل عالي وبعدين يطلعوا يأجوج ومأجوج عشان يحتموا بهذا الجبل فهذا لان المايه بتمشي في الواطي وفي المرتفعات العاليه المايه مش هتيجي لهم ففمش هيتاثروا ولا بيأجوج ولا ماجوج هيبقوا بعيد عنهم فهو ده تفسير الحديث والله اللي عنده علم فيكو يا ريت يقول لي ما يقوليش انت مثلا انت مش فاهم حاجه لا فهمني واحد تاني يقول لي بارك الله فيك برضو قولي لي ليه قلت كده عشان يعني ايه دي الناس تفهم برضه يعني مينقولوش يعني كلام مبهم وخلاص لا فهموا الناس الصح أنا عايز الناس تفهم وأنا عايز أفهم وأنت عايز تفهم كلنا عايزين نفهم الدين ماشي إزاي وإيه الصح وإيه الغلط وإيه التفسير الصح وإيه التفسير الغلط لو قلنا التفسير الغلط ده هيودينا في 60 داهية ولو قلنا التفسير الصح ده هو اللي هينقذنا يعني التفسيرات الصح اللي أنا بقولها لكم دلوقتي هي دي إنقاذكم هتأمنوا بيها يعني هتصدقوني هتنقذوا نفسيكم مش هتصدقوني يبقى خلاص مش هتنقذوا نفسكوا فهو ده اختصار الكلام واللي عايز يدور بقى على المهدي معايا في موقع تاريخي في الملكة كليوباترا موجودة وهي دي اللي هيجي عليها السيد المسيح ويقوم بإحيائها من جديد عشان تبقوا فاهمين الصورة دي بقى. وإن لبة الأرض هي الملكة كلبطرة، فيعني أنا بقول لكم معلومات صحيحة عن دراسة وافية ومكتملة، ومش هطلع أقول لكم كلام معالفاضي، حتى شوفوا نهر دجلة والفراد دلوقتي أصبحوا خلاص ما فيش فيهم تقريباً، وعندنا نهر النيل بيزداد المية فيه بطريقة رهيبة حتى بلغ 180 متر منسوب بحيرة ناصر الآن. وفتح ما فيه توشكي حتى يستقبل المياه فده يشكل خطورة على مصر لان مفيش فيش منفذ للميه بعد ذلك الا الاتجاه الى الشمال وعند انهيار السد العالي سوف يكون هناك مشكلة كبيرة بعدم حجز المياه خلاص دمرنا كل شيء في مصر مصر 1300 كيلو كلها منشآت على النيل من بيوت ومصانع وبنية تحتية كل ده هيروح غير الناس كمان هتروح والزراعة مفيش زراعة خلاص يبقى خمسة وثمانين في المية من مساحة مصر ما تقدرش تزرعها فجأة كده بقى انتوا شوية قمح وبتزرعوه دلوقتي وعندنا الفاكهة والنعيم والخيرات الآن بعد كده مش هتلاقوا ولا فاكهة ولا اغدار ولا اي حاجة يعني هيبقى الوضع صعب جدا جدا جدا يعني لو لقيت بس معونة كده جايلك من برا بقى طمر شوية تمر و... وعصير كده حليب وبتاعه وعيش ناشف كده تاكله يبقى حلو أوي ده لو لقيتهم يعني يعني الناس ممكن هتاكل القطط والكلاب في الوقت ده قطة الكلاب اللي في الشوارع هتتاكل العصافير هتتاكل اليمام اللي احنا بنشوفه ده هيتاكل العرس اللي بتجري دي بتشوفها بتجري الصبح دي الناس هتاكلها شو هيفصل بقى الامر لدرجة ايه يعني درجة فظيعة ومبلغ عظيم من الجوع زي ما ارشد الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بان سوف يبلغون مبلغ عظيما من الجوع وليه الناس هتجوع؟ لفقدانهم الاكل مصدر الاكل بيجينا منين؟ من النيل؟ من الزراعة والزراعة لما نفقدها يبقى فقدنا كل شيء ولما نفقد المية عندما يأتي الجفاف هنفقد المواشي ونفقد الحيوانات اللي هي قايمة على تربيتهم المية أصلا فخلي بالكم موضوع خطير مش محتمل هزار أو محتمل تأجيل أقول لكم تعالوا معايا كيلو سبعين في مدينة الحمام ونحفر في قطعة أرض معينة وطلع لكم منها الملكة كيلو إن شاء الله ويأتي عليها المسيح بإذن الله ويقوم باحيائها أمامكم وكده نكون وصلنا إلى المهدي المنتظر إن شاء الله كان معكم أمل حسني تنبئ بعلامات الساعة الكبرى من الكتب السماوية وا حاصل على لسانس أداب قسم جغرافيا تحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى إن شاء الله وتليفوني صفر اتناشر ثمانية خمسة وشكرا على حسن استماعكم أيها الأفاضل